Hela Tebecentrum-projektet var något som startades ungefär när jag började här som ordförande i kommunstyrelsen för 12 år sedan. Från de första besluten och nu är det de här etapperna klara, det, är, det nya centrum är så så här, färdigbyggt. kan vi tillsammans utveckla den här stadsdelen till att bli den bästa? För att få den där livfulla kärnan att leva och blomstra så att även våra företag kan, kan känna att Wow, här vill vi också etablera oss. Hur gör vi tillsammans för att utveckla det här? Det var jättetrevligt. Det var lite otur med vädret men väldigt trevligt att det hände någonting här på torget. Tobbe Tolkor hade ett mål att alla skulle eh, rädda jorden jag sjöllade från bär bananer. var det roligt? ja. jag trivs att gå runt omkring och titta på alla de här fina statyerna som finns här. sen är det ett rikt utbud av matställen här som man passar för alla smaker. Jag tycker att det ska vara trevligt, det ska vara en fantastisk service, det är väl det allra viktigaste. Det ska vara lätt att parkera, det ska vara lätt att åka kollektivtrafik hit och allt det här tycker jag vi har lyckats med.